Tervetuloa seuraamaan Verke otsikolla nuoristyö koronan jälkeen. Tässä sessiossa olisi tarkoitus luoda vähän katseita eteenpäin siihen, että mitä digitaaliselle nuoristyölle kuuluu pandemian jälkimainingeissa, ja toisaalta vähän luoda katseita myös taaksepäin, että mitä ollaan tehty, ja vähän ehkä myös sisäänpäin. Katsotaan mihin päädytään. Meillä kaikilla on aika lailla selvää se, että tässä pandemian aikana nuoristyö on pakostakin keskittynyt lähinnä verkkoympäristöihin, ja digitaalinen nuoristyö ja oikeastaan koko nuoristyö tietyllä tapaa melkeinpä on käytännössä tarkoittanut verkon yli tapahtuvaa verkkoperustaista nuoristyötä ja nuorten kohtaamista verkossa. Hyvä puoli meillä Suomessa on ollut se, että meillä on pitkät perinteet sille. Tietyllä tapaa suomalainen digitaalinen nuoristyö nojaa jopa sille, että millä tavalla... Tavallaan on tarjottu nuorille tällaisia matalan kynnyksen auttamispalveluita verkossa jo hyvin pitkään, oikeastaan jo aikana ennen internetiä. Mutta tässä kohtaa, kun pandemiasta toivottavasti pikkuhiljaa ollaan siirtymässä ulospäin kohti uutta todellisuutta, niin on ehkä hyvä palauttaa mieliin sitä, että mitä kaikkea digitaalinen nuoristyö itse asiassa tarkoittaa. Ehdottomasti myös pandemian jälkeen digitaalinen nuorisotyö tulee tarkoittamaan myös verkossa tarjottavia palveluita nuorille ja sillä on on nyt ja äh, tulee jatkossakin olemaan ihan valtavan suuri potentiaali erilaisten palveluiden tarjoamisessa nuorille. Mutta se ei ole kuitenkaan koko totuus siitä, että mitä digitaalinen nuorisotyö on. Digitaalinen nuoristyö on esimerkiksi myös digitaalisten pelien hyödyntämistä äh, nuorten kanssa tehtävässä työssä, joko verkossa tai kasvokkain, ja jossain määrin on tietysti pystytty edelleenkin te tekemään sitä myös tässä pandemian aikana äh, verkkovälitteisesti. Mutta totta kai tosi moni digitaalisen pelaamisen muoto on jäänyt myös taka-alalle siinä, kun ei ole pystytty ryhmämuotoista toimintaa esimerkiksi pyörittämään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vaikkapa pa tai vaikkapa e-sports-joukkueiden tukeminen nuoristyössä. Niin kaikki tämmöinen on jäänyt ehkä vähän vähemmälle nyt tässä pandemia aikana. Ja toivottavasti taas pikkuhiljaa odotaan takaisin, takaisin mukaan ohjelmista. Toisaalta on myös kyse mediakasvatuksesta. Mediakastuksen tiedolla tapahtunut sisältöjä on voitu tuoda ja on varmasti tuotukin myös tähän verkkovälitteiseen nuorisotyöhön tässä pandemia-aikana. Mutta äh, ihan eri tavalla pystytään tekemään, tekemään nyt taas, kun pystytään kasvokkain tekemään töitä, niin pystytään eri tavalla tekemään esimerkiksi äh, nuorten, nuorten omaan mediatuotantoon liittyviä projekteja tai käyttämään käymään läpi nuorten kanssa sitä, että miten, miten he voivat ilmaista itseään esimerkiksi paremmin, paremmin ää, käyttämällä heidän käytössä olevia mediatuotantovälineitä niin kuin vaikka ihan vaan älypuhelimia. Paljon on tehty töitä vuosien varrella esimerkiksi sen suhteen, että miten nuorten, nuorten käsiin ja nuorten saataville voidaan saada mahdollisimman matalalla kynnyksellä erilaisia ää, mediatuotannon välineitä, myös sellaisia, ää, sellaisia kalliimpia välineitä, joita kaikilla, kaikilla ei välttämättä ole varaa hankkia. Nuorisotyö on tässä toiminut mahdollisuuksien tasaajana, mikä on tietysti hirveän tärkeä rooli, rooli nuoristyön kentälle yleensä. Toisaalta on myös siitä, että miten me voidaan ohjata nuoria tekemään entistäkin laadukkaampaa sisältöä, entistä vaikuttavampaa ja vetovampaa sisältöä ja toisaalta käyttämään ihan näitä, jos nyt ei ikiaikaisiin ainakin hyväksi koettuja mediatuotannon oppeja, mitä, mitä Meillä monissa hankkeissa ja monissa toiminnoissa on, on ja pystytään jakamaan nuorille ihan eri tavalla kuin tasolla on kasvatusten ryhmien kanssa. Toisaalta on myös kyse vaikuttamistoiminnasta. Se on sellainen näkökulma, mikä tässä on ehkä pikkasen jäänyt vähemmälle myös, myös tota pandemian aikana, vaikka, vaikkakin hirveän iso osa nuorten vaikuttamistoiminnasta kanavoituu tänä päivänä verkkoon. Eli nuoret käyttää sosiaalista mediaa omien ajatustensa julkituomiseen, omien, ä, omien mielipiteensä, pien, mielipiteensä kuuluviin saamiseen, niin kaikessa tässä ä, pysytään aktiivisemmin olemaan, olemaan nuorten kanssa mukana, kun heidän kanssa kasvatusten työskennellään. On myös kyse mun lempari-toiminnasta eli maker-toiminnasta, toiminnallisesta teknologiakasvatuksesta, miten tällaisia ä, teknologisen värkkäilyn sisältöjä rakennellaan, vaikka robotteja tai Purataan vanhoja lankapuhelmia ja mietitään, miten vanhaa teknologiaa voidaan käyttää uuden teknologian kanssa yhdessä. Kaikki tämmöinen luova teknologinen värkkäily, niin miten sitä voidaan käyttää, käyttää nuorisotyön välineenä, olisi sitten sisäänheitto tai se, että nuoret tutustutaan uuden tyyppisiin teknologioihin, miten autetaan nuoria esimerkiksi käyttämään luovasti teknologiaa taas omien omien tarkoitusperiensä esiin tuomiseen tai, tai ihan vain yleensä asennemuokkaukseen, eli miten, miten nuoret saadaan suhtautumaan teknologiaan uteliaasti niin, että he pystyvät jatkossakin, jatkossakin käyttämään teknologiaa omiin tarpeisiinsa. Niin tätä kaikkea pystytään tekemään varmasti paljon paremmin, kun ollaan kasvatusten Sellainen käytännön toiminnallinen tekeminen, kun tässä on tietysti jäänyt vähän vähemmälle. Tietysti tärkeä kysymys näiden kaikkien yksittäisten toimintojen lisäksi, jotka toivottavasti jatkossakin kuvastaa tätä, digitaalisen nuoristyön jaottelua, eli, eli miten digitaalinen nuorisotyö nähdään välineenä, toimintana tai sisältönä nuorisotyössä, niin on tietysti tärkeää myös vähän arvioida, pysähtyä ja arvioida tätä pandemia-aikaa, että onko, onko kenties tämä poikkeusajan työskentely paljastanut jotain uutta meidän työstä, jotain sellaista, mitä me ei ehkä olla osattu tunnistaa tai ei ehkä olla osattu ajatella. Mä esimerkin. Pandemian alussa meille tuli verkeen ihan valtavan paljon sellaisia kysymyksiä, että, että okei, me ei nyt voida enää pitää nuorisotyöllinen auki, koska on tämä poikkeustilanne, mutta me haluttaisiin siirtää meidän nuorisotyöllinen toiminta X siirtää verkkoon, niin miten me se tehdään. Ja kun me aloittiin käymään sitä keskustelua joidenkin toimijoiden kanssa siitä, että okei, että teillä on tämä toiminta, te olette tehneet tällaisia ja tällaisia asioita, mutta mihin tällä itse asiassa pyritään, että mikä tässä on se se nuorisotyöllinen lisäarvo, mitä tämä toiminta on tuonut, mitä nuoret saa tästä irti, millaisiin tavoitteihin tällä pyritään, niin kävi ilmi, että, että sitä ei välttämättä aina ollut kaikissa työyhteisöissä hirveän selkeää käsitystä, että, että tämä toiminta, joka on selkeästi koettu hyväksi ja jonka nuorta on tunnut että se on hyvä, niin mihin tämä itse asiassa sopii meidän nuorisotyöllisissä tavoitteissa. Eli se, se keskustelu, mikä... Mikä sitten käytiin, käytiin useammassa kohtaa oli se, että itse asiassa vähän jouduttiin purkamaan osiin niitä nuorisotyön toimintaa joita oltiin ehkä pyöritetty pitkäkin aika ihan sellaisenaan, mutta ei välttämättä oltu käyty työyhteisössä uudestaan sitä keskustelua, että, että mitä tavoitetta palvelemaan tämä itse asiassa on alun perin kehitetty tämä toiminta. Ja se on ollut ihan virkistävää myös monille toimijoille pysähtyy käymään sitä keskustelua, että hei, miksi me itse asiassa tehdään juuri näitä asioita, joita me tehdään. Ja se on ehkä ollut yksi sellainen, mikä on ainakin meille näyttäytynyt, näyttäytynyt tässä pandemian aikana, että se, vaikka me ollaan oletettu monissa yhteisöissä, että jaettu ymmärrys siitä toiminnan ikään kuin suolasta ja siitä perimmäistä tavoitteista ja siitä arvosta, minkä nuori siitä saa, niin vaikka me ollaan oletettu, että se, se käsitys siitä on jaettu, niin keskustelu ei ole välttämättä käyty ja väki on saattanut vaihtua siinä välissä, ja se ei välttämättä ole ollutkaan niin selkeää, mitä se on ollut. Ja tämä on yksi, yksi ihan selkeä, selkeä tästä pandemiatilanteesta opittu asia, että on, on tiettyjä aukopaikkoja siinä, että millaista keskustelua me pysähdytään työhteisössä käymään. Ja nyt kun pandemiasta siirrytään kohti, kohti uutta, mitä sitten tarkoittaakaan, niin on ehkä hyvä myös pysähtyä käymään pikkusen tätä keskustelua myös tämän uuden opitun valossa. No, oppimista, kun puhutaan, niin tietysti kaikki me ollaan opittu myös paljon uusia taitoja tässä pandemian aikana. Me ollaan opittu viemään nuorisotyöllisiä menetelmiä sellaisiin ympäristöihin, joissa me ei välttämättä olla paljon työskennelty aikaisemmin. Jotkut eivät ole jopa ollenkaan työskennellyt niissä aikaisemmin. Ja kaikki tämä on tietysti kartuttanut meidän digitaalisia taitoja. Joihan alkaen siitä, että, että miten vaikka tekstipohjassa ympäristöissä kommunikoidaan nuorten kanssa ihan kirjoittamalla tekstiä. Se ei kaikille meille ollut tuttu. tuossa alussa mainitsin, että että meillä Suomessa on hyvin pitkät perinteet sille, että me ollaan tarjottu nuorille matalan kynnyksen auttamispalveluita verkossa. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki ammattilaiset olisivat niitä palveluita tarjonnut. Ja käytännössä, että kaikki olisivat sitä työtä tehnyt. Hirveän moni tuli meille siinä alkuvaiheessa varsinkin sanomaan, että, että hei, että mä en ole koskaan tehnyt mitään tällaista verkkotyyppistä verkko tai kohdannut nuoria verkossa. Että onko teillä antaa vinkkejä siihen. Millaisia, millaisia juttuja kannattaa ottaa huomioon. Ja on tietysti hirveän tärkeää myöskin tunnistaa se, että mitä me ollaan opittu tässä ja hyödyntää sitä jollain tavalla myös jatkossa. Se olisi hirveän sääli, että kaikki ne digitaaliset taidot tai ymmärrys siitä, miten nuoret käyttää digitaalista mediaa tai digitaalisia ympäristöjä, tai se, että jos me ollaan esimerkiksi juurikin opittu siitä, että miten me itse asiassa sanotetaan meidän omaa työtä ja meidän omia painopisteitä, niin se, että jos me ei onnistu hyödyntämään sitä oppimista, niin silloin tämä pari vuoden, kohta pari vuoden jumppa on mennyt osittain hukkaan. Eli mä sanoisin, että ehdottomasti jokaisessa työyhteisössä ja jokaisessa organisaatiossa kannattaa pysähtyä miettimään vähän sitä, että mitä tässä itse asiassa ollaan opittuja ja miten se voidaan jatkossa hyödyntää. No, Sille tullaan hyvin nopeasti siihen kysymykseen, että, että mikä siitä, mitä me ollaan tehty tässä poikkeusaikana, niin mikä on sellaista, mikä me halutaan hyödyntää jatkossakin, ja mikä on toisaalta ollut sellaista, mikä on ollut ainoastaan poikkeusaikaa varten. On hyvin eri asia äh, viedä kaikkia, kaikki nuorisotyön toiminnot poikkeustilassa johonkin verkkoympäristöön tai erilaisiin verkkoympäristöihin, kun pyörittää niitä kaikkia samoja verkkoympäristöjä sen avoimen toiminnan tai sen perustyön ohessa. Se ei missään nimessä ole realistista, että pystyttäisiin kaikkia näitä uudelleen rakennettuja palveluita, pystyttäisiin kaikki näitä sellaisenaan ylläpitämään, eikä se välttämättä ole järkevääkään. On varmasti ihan totta, että esimerkiksi käyttämällä Discordia tai jotain muuta verkkoalustaa nuorten kohtaamiseen ja tarjoamalla se mahdollisuus sitä kautta, nuorille ottaa yhteyttä ja kohdata niitä turvallisia aikuisia ja nuoriso ohjaajia, niin se on ollut valtavan arvokasta. Ja sillä on saavutettu sellaisia nuoria aivan varmasti, joita ei ole aikaisemmin saavutettu. Toisaalta tietysti varjopuoli on se, että joitain nuoria on aivan varmasti jäänyt myös kokonaan saavuttamatta. Mutta tässä kohtaa, kun siirrytään pikkuhiljaa näistä verkkoympäristöistä kohti sitä perustyötä ja sitä kasvokkaintehtävää työtä, niin on järkevää pysähtyä arvioimaan sitä, että mitkä palvelut tai mitkä palveluiden osat meidän kannattaa säästää siitä, mitä ollaan rakennettu. Eli mitkä on sellaisia, mitkä taas tuo jollain tavalla lisäarvoa sille nuorisotyölle, mitä me tehdään, mitkä auttaa meitä paremmin palvelemaan niitä nuoria, joiden kanssa tehdään töitä, ja mitkä yksinkertaisesti auttaa meitä tekemään parempaa nuorisotyötä. Totta kai täytyy olla realisti siinä, että onko mahdollista näitä palveluita pyörittää, mutta jos toisaalta kaikki, kaikki ne rakennetut kuviot, rakennetut alustat, rakennetut nuoristyölliset mallit, niin jos ne kaikki hylätään oikeastaan arvioimatta sitä, että mikä niissä olisi vielä elinkelvosta, niin sekin olisi toisaalta kovin sääli. Tietenkään missään nimessä ei kannata jättää pystyyn sellaisia yhteisöjä, joissa ei tapahdu yhtään mitään jotka voi näyttää ulospäin siltä, että no, täältä ehkä voisi saada jotain nuorisotyöllistä palvelua tai nuorisotyöllistä kontaktia, mutta siellä ei kuitenkaan käytännössä ole ketään eikä niitä ylläpidetä millään tavalla. Sekään, sekään ei ole järkevää eikä se näytä hirveän nätiltä ulospäin. Eli jälleen kaikille organisaatioille pysähtymisen paikka siinä, että, että mitä, mitä säästetään ja mitä, äh, mikä hyväksytään, että se oli vain poikkeusaikaa varten ja sitä ei jatkossa tulla, tulla ylläpitämään. Yksi iso kysymys on tietysti se, että mitä me tehdään seuraavan kerran koko ammattialana siinä vaiheessa, kun seuraava poikkeustila iskee. Mä en tarkoita nyt sitä, että tulee tämän pandemian puitteissa uusia lockdowneja, vaikka tietysti näinkin voi valitettavasti käydä. Ennemminkin mä ajan takaa tällä sitä, että kuinka, mitä tämä on opettanut meille poikkeusanteisiin reagoimisesta näin niin ammattialana ja organisaatiotasolla. Kun ensimmäiset lockdownit iski, niin sellaiset organisaatiot, joilla oli selkeästi pidemmälle viety ajatus siinä, että mitä digitaalisuus tarkoittaa meidän koko organisaation toiminnassa, niin sellaiset organisaatiot pysty reagoimaan huomattavasti ketterämmin tähän muuttuneeseen tilanteeseen ja saamaan nuorille palvelut käyntiin ja saamaan nuorille ne kontaktit ylläpidettyä. Sama nähtiin siinä vaiheessa, kun ensimmäisenä kesänä, kun lockdownit hellitti, palattiin takaisin kasvokkaaseen toimintaan, niin ne organisaatiot, joilla oli olemassa oleva ajatus ja strategia ja rakenteet sille, että miten digitaalisuutta hyödynnetään heidän toiminnassa, myös kävi sen ainakin pikaisen arvioinnin enimmäkseen läpi siitä, että okei, okay, mitä nyt tapahtui, mitä tehtiin ja mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Niin syksyllä, kun seuraavat lockdownit iski, niin nämä organisaatiot jälleen pääsi ketterämmin niskan päälle siinä. Me huomattiin myös, että joillain organisaatioilla, jotka olivat ihan ansiokkaasti saaneet jo palveluita pystyyn, kun tätä keskustelua ei käyty eikä sitä rakennetta ollut valmiiksi olemassa, niin se tarkoitti myös sitä, että reagointi tähän uuteen lockdownien aaltoon oli merkittävästi hitaampaa siinä vaiheessa. Eli se osoittaa aika selvästi sen, että, että jos organisaatiolla on strategia, on se sitten erillinen digitaalisuuteen liittyvä strategia tai se on kirjattu, poikittaisesti kaikkeen sen organisaation strategiaan jollain tasolla, niin pystyy paremmin reagoimaan poikkeuksiin, poikkeustiloihin. Ja se voi olla uusi pandemia, se voi toisaalta olla vaikka nuorten ikärakenteen muutos, joku iso muutos nuorten median käyttötavoissa, kun tulee joku uusi, uusi isompi digitaalisen median murros tai digitaalisten palveluiden murros tai mikä tahansa muu. Joka tapauksessa mitä pidemmälle mitä pidemmälle tämä ajattelu on viety, niin sitä ketterämpiä me ollaan reagoimaan näihin muutoksiin. Viimeisenä on tietysti se kysymys, mikä liittyy myös siihen, että mitä me tästä pandemiasta ollaan opittu, on se, että millaiseen, millaiseen maailmaan me valmennetaan nuoria, millaiseen maailmaan me autetaan nuoria kasvamaan tässä meidän, meidän omassa työssämme. Eli kyse on siitä, että meidän... Iso osa meidän ammattikasvattajien tehtävää on kuitenkin se, että me valmistetaan nuoria tulevaisuuden muutoksiin ja siihen, että he pystyvät niihin reagoimaan. Totta kai tähän ei ole mitään täsmällistä reseptiä, koska se kiusallinen tilanne on kuitenkin se, että me valmistetaan nuoria sellaiseen maailmaan, jota ei ole vielä olemassa. Eli me ei oikeastaan voida antaa sellaisia täsmäohjeita, että kun opettelet asian X, Y ja Z, niin silloin kaikki menee hyvin. Vaan ennemminkin pitää ruokkia sellaista nuorten, nuorten uskoa niihin omiin kykyihinsä ja, ja uskoa siihen, että he pärjää, pärjää teknologisoituvassa maailmassa myös jatkossa. Ja tämä on digitaalisen nuorisotyön yksi isoimpia haasteita, miten me välitetään nuorille sellaisia toimintamalleja, sellaisia ajatusmalleja, asenteita ja totta kai viime kädessä myös jossain määrin ihan teknisiä taitoja joilla nuoret entistä paremmin pystyy pärjäämään jatkossa myös niissä tulevissa poikkeustilanteissa. Tai vaikka tulevia poikkeustilanteita ei heidän nuoruutensa tai aikuisuudensa aikana tulisikaan. Eli millä tavalla millä tavalla nuoret kasvaa entistä avoimempana siihen, että mitä teknologia heidän elämässään tarkoittaa, niin se on nyt ja jatkossa yksi meidän keskeisiä haasteita digitaalisen nuoristyön suhteen. Tältä näyttää jotakuinkin tällainen pikainen. Katse eteenpäin, sisäänpäin ja sivuttainpäin. Eli rohkaisen vielä kerran tässä kaikkia työyhteisöjä ja kaikkia organisaatioita pysähtymään hetkeksi aikaa sen äärelle, että katsotte vähän sitä, että mitä on tehty, mitä siitä kaikesta ollaan opittu, missä ollaan menty ehkä metsään, mikä on ihan ok, kunhan mietitään vähän sitä, että miksi mentiin metsään. Eli eli Kaikkea tätä keskustelua toivon, että mahdollisimman monessa paikassa käydään, jotta voidaan koko nuorisoalana oppia mahdollisimman paljon tästä koko, koko kahdesta vuodesta ja mennä mahdollisimman valaistuneena eteenpäin kohti uusia haasteita.